Hradecká městská policie celoročně monitoruje pohyb lidí bezdomova na území města a s příchodem razů hlídky častěji kontrolují místa, kde se tito lidé pohybují a nocují. Strážníci chtějí získat přehled o tom, kde se vyskytují a zdaný jsou ve špatném zdravotním stavu, který by vyžadoval jejich akutní ošetření. Při svých kontrolách je také poučují o možnosti vyhledat pomoc v asilových domech. Už je pak individuální potřeba každého, každé osoby, která je na té ulici, jak využije těchto možností. Jsou jsou tam ti, co prostě budou vždycky na té ulici a jsou tam zase přesný opak, který využívají, bydlí dokonce na tom domě a je to třeba spojeno s nějakým projem toho nového prostoru a mají tam možnost ubytování. Letos v zimě mají lidé bezdomova v Hradci Králové možnost využít takzvaných iglů, což je tunel, který si člověk vyhřeje vlastním teplem. Uvnitř se teplota zvedne až o 15 stupňů Celzia oproti vnějším podmínkám. A když jste v tom spal, jak se vám v tom spalo? No, tři... Ale dá se v tom spát. A je tam teplo? Jo, jako teplo to dává. Iglů je nehořlavé, voděodolné a omyvatelné a na půl roku jej zapůjčuje charita.